Прати и сестри, искам да ви изпълнява да една много деликатна, готовстваща и благославяща тема. Тема, която а, наистина е много важна за, за тялото Христово и не случайно дявола слага препятствия, слага а, мини, слага лъжи. Слага изкуствени неща, за да ни подхлъзне, за да може тялото Христово да няма разбиране и да ходи по човешки. За тази деликатната тема. Дарби и служения и проявления на Святия Божий Дух. Сега за Святия Дух, колкото и да се говори, не може да кажем дори и една трета. Но да ви кажа това, което вярвам, че знаете. Святия Дух е Бог. Той е личност, и в битие първа глава, в началото Бог започва точно с това, че там в нищото Святия Дух се движеше. Тази личност, третата личност на Бога беше там и се движеше и очакваше Словото, изговорено от Бога, да бъде, за да го вземе и да се твори. Той, е, той, той твори, той взима Словото и, и го прави да съществува, да бъде реалност. И същия този святи дух Господ е изговорил много хиляди години, още в Стария Завет, в Йоил и на други места, че ще дойде време, когато ще излива духа си без мярка. И ние живееме в това време, ние женеме сега това нещо, да кажеш святи дух и Той да каже ето ме, да кажеш искам да се срещна с теб и Той да каже идвам в колко часа и на кое място. Ние сме в такава привилегия, да кажеме къде си Той да, да дойде и да ни разкрива Сина Божия. На времето не е било така. Тогава свещеници, пророци, служители на Бога, са, са имали само това, това право да бъдат докоснати, помазани, да чуят гласа на Бога. Днес ние имаме това велико право да направим тази крачка, да кажеме Господи ела Той да дойде. И сега ще ви го прочита това нещо в а, Петър, Петър говори, цитира този текст от Стария Завет в Деяния на Апостолите 2 глава 17 стих и казва И в последните дни казва Бог ще излея от духа и това са последните дни са сега този отрязък от време от Христа смърт, погребение и възкресение до днес и до свършика. това са тези последни, последни дни не, не тези, които сега ние днес живееме, а от Христа до, до свършека ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си, на слугините си ще изливам от духа си в онези дни и ще пророкуват. И сега вижте на, на всяка твара, ще излива духа си на всяка твар. Какво означава това на всяка твар? Мъже, жени, младежи, юноши, нали се казва? Бедни, богати, циромаси, неуки, богати. На всяка твар. Господ ще излива от духа си. И а, точно това е темата, която Господ иска ние да знаеме. Изливането, преливането на Неговия дух в нашите сърца, в Неговата църква. Господ иска църквата му да е пълна. Ето, говори си и в това послание, когато младоженеца идва и очаква църквата му да има масло и да го очаква. Но уния, които беше свършило маслото, се затвориха вратите. Господ иска да преливаме с това масло. Святият Дух дава това масло. В него е това масло. Той е продавача на това масло. Те му казаха, идете при продавачите си, купете, Днеска ние може да си купиме и тази вечер ти можеш да си купиш. Аз мога, като отворя сърцето си и той излее от своето масло. Амин. Амин. Та, това са тези последни времена, в които Бог казва, ще изливам духа си без мярка. Без мярка. И Господ иска ние да имаме тази пълна мярка, преливаща мярка, за да може като излеземе да залееме хора, наци езици, с които Бог ни среща навънка в работа, в служение, в съседи и така нататък. Та ще говорим за Святия Дух и за талантите, за даровете. Искам да ви кажа на всеки един е дадено талант. Всеки има дар от Господ. Всеки има дар от Господ. Абсолютно всеки. Може наистина да ги направите на вибрация, може да сме забравили. Направете го на бешумен, всеки, който не го е, за да не се смущаваме. Има една притча Господ Исус казва за, за талантите, че идва и раздава таланти на всеки. Идва и раздава таланти. И сега искам да ви прочета, понеже ще говорим за дарби, може да си запишете. Тя идва, дарба, идва от гръцката дума харизма. Харизма означава дарба. Означава дарба или помазание или способност от Бога. Това не е наше. То, то ни се дава дар. Харизма. Това е дарба. Помазание, служба от Бога. И сега ще прочита в първо Петър, 4 глава, 10 стих. Според дарбата която всеки е приел. Служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Сега, ние обикновено тръгваме отзад. Ние искаме Божията благодат. Искаме мир, искаме любов, искаме проявления, искаме Божията благодат. Но вижте, преди това какво се случва? Според дарбата, която всеки е приел, за абсолютно всеки има дар. За всеки. За метача, за шофьора, за таксиметровия, за човека в гробището, за човека в офиса. За всеки има дарба. Според дарбата, която всеки е приел. Служете с нея. Значи в нас има дарове. Искам да го знаеме. Във всеки от вас има дарба. Обаче Господ казва, служете с нея един на друг че тя е за да търгуваш. Той каза, Изли, и, иди и търгувай. От два таланта направи ги пет. Ти я имаш, не се успокояваш това. Разработвай я. Търгувай с нея. Работи, умножава я. И вижте, като добри настойници. Служете с нея като добри настойници. Бог ни се е доверил. Ти е казал, синко, държте. Виждам те като настойник, ето ти, иди търгувай и служи с нея. Всеки има дарба. И тогава е Божията благодат. Когато ти я имаш, повярваш, запазиш я и излезеш да работиш с нея, тогава Божията благодат се разширява в живота ти и Божието благоволение в нас. Когато ние си я стискаме, викаме си да имам я, обаче не я търгуваш, не докосваш другите с нея. Тогава няма тази изобилна благодат, която, за която Бог говори. А Бог е определил да ходиме в Неговата благодат. В тези последни времена, Той казва, ще изливам духа си. Това е Божията благодат. Това е Неговата любов. Така, и понеже а, за дарбите обикновено и аз през годините, много съм чувал за дарбите на Святия Дух. За девете дарби. И нали, така нататък. Но много хора не знаят че а, и отец и, и сина са дали дарби на църквата. Не е само духа. И сега ще разгледаме, за това са дарби за това е служение и за това е проявление на святия дух. И както троицата, Бог е в три личности, така всяка една от личностите на Бога е благословил а, човечеството и църквата си с дарове. И виждам, виждате как Бог в три личности казва, Бог създаде човека по Негово подобие. Случайно ли ни създаде в Дух, Душа и Тяло? В три? Не случайно. Днес ще видим трите личности на Бога, какво всяка една от тях ни донасят и ни благославят в живота. И сега ще започнем с Отец. Боже да пиши, само па първо, да му Четвърта глава, десети стих, че на всеки се даде дарба. Okay. мотивационни дарби. Отец ни е благословил с мати... мотивационни дарби. Така, първо, преди да почнем да пишеме, ще го прочетем. Аз отварям в Римляни 12 глава. Слушайте и ще ви кажа после нали по да записваме. Римляни 12 глава 6 стих. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат. Ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако е служене, нека постоянстваме в служенето. Ако някой получава, нека постоянства в получаването. Ако увещава, в увещаването който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно. И този текст, Римляни 12.6.8, ни показват даването на Отец, първата личност, това са така следователите на Библията и богословите са на мнение, че това са така наречените мотивационни дарви. И да ви кажа честно, някои от тях, затова казах, че Бог ги дава и на човечеството, защото някои от тях можеш да ги видиш и в невярващ човек. И ще ви го покажа нали, след това. Така. Те са седем брой ние ги прочетохме. Първата е пророкуване. Това не е това пророкуване, за което ще, след... ще стигнем и в другите. Има разлика, нали? ще обясним, първото е пророкуване. Сега, за да, за да не ги пиша <към> доста има записане на всичките седем, ще ви го диктувам, за да, за да го запишете да не губа време. Пророкуването, първата мотивационна драбва е призвание, което разкрива неправедните действия. Да, да, да Призвание, което разкрива Неправедните действия и мотиви изявявам Божията правда. Призвание, което разкрива неправедните действия и мотиви и изявява Божията правда, което нали не е успяваше да го повторя. Или прислужване. прислужване. Да, значи за покаянието, само ако имате место да си вметнете, целта му, а за, за пророчеството, целта му е покаяние. Целта на това пророкуване, някой с такъв дар, Бог го изпраща някъде, целта е покаяние. Там, където е изпратен този. Целта е покаяние. Сега за служенето, за прислужването. Този човек, който има този дар, да прислужва, да слугува, той е потикван от любов, може да записваме. Тази дарва е отикван от любов Оттикван от любов да посрещне, да посрещне практическите и физическите нужди на църквата. Този човек само ви дава в метка, той няма проблем да има водач. Сега това ви говоря, а, че в тия дарби ги има в някой от нас. Да а, този човек, който е готов да служи, да прислужва, Господ дава дарове на такива хора, които Той е избрал нали, да, да бъдат такива съдове. Този човек, който е готов да прислужва, той няма проблем някой да, да го води. Той няма проблем да има лидер няма проблем да следва някой. Разбирате ли, това е дар, това не е всеки може да го, да го преодолее. А, това ли е дьякон? Дякон ли е... Ами дякона точно така... Това не е глупим. Е, е. я има тази дарва. Точно когато в деяния избираха дяконите, нали да прислужват на трапези, а апостолите да се занимават със Словото. Дяконите според мен със сигурност Господ е видял, е видял този дар, им го е дал и нали, те се молят и избират седем човека. Те със сигурност са имали това сърце, тази дарба да слугуват на другите. Не, че после няма да видим в дяконите да изгонват демони и да проповядват. Но а, нали, това, това го има. Този човек, нали, той, той просто му идва отвътре, как се вика. Нали? Има си от това нещо. Бог му е дал тази дарба, слуга, нали? и той няма проблем някой да, да е над него, да го води. Има хора, се съпротивляват. Те искат да са първите, не могат да им кажеш нищо. Този човек, който има тази дарба, той се смирява, той знае силата си и действа тук. Действа тук. Да, другото нещо е получаване. После пак ще ги прочета в римляни, за да отново да ги, да ги видим, че Те са от там тези седем, седем дарами. Третото е получаване. Може да си запишете. Това е способност да издирваш. Напишем. Да, това е разяснението на дарбата получаване. Който има тази дарба, Бог му е дал способност да издирва и разяснява истината. и разяснява истината. Може да си запишете, този човек не приема нищо без да го сравни с Божието Слово. Може да го съкратите при вас. Той до толкова иска истината, този човек, който получава, има този дар да получава, че той всичко изследва и премерва през Библията. Той не приема нищо без да го е сравнил с Библията. Крайната цел на това нещо, този дар, е този човек да помогне на вярващите да приемат Божието Слово. Нали? Така с мои думи. Крайна, крайната цел, това е за получаването, се още говорим. Крайната цел на, на този дар е да се научат вярващите в живот на Божието Слово. Да, другата четвърта дарба е увещаване или насърчение. Има такива хора, които просто имат дар да те насърчи, да ти говори. Да... И Целта на това нещо може след него да си запишете. Това е способност да потиква другите. Този дар, увещание, е способност да потиква другите. да полагат усилия в Господа и да не се отказват. Някой да му кажа ли, или е записа ли? Раздаване <съква> Да, това е раздаване. Петата дарба, мотивационна дарба е раздаване. Нали, нали просто сте виждали такива хора, които той просто си даде сърцето. Той просто всичко ще си даде. Нали има си хора, не всеки може. Не всеки. Може наистина да даде от себе си, да както казва Исус, Оходи една миля, ходи с него две. Не на всеки е дадено специално нали, тези дарби да, да раздаваш. Сега може да запишете. Той е подбуден да споделя тази дарба в човека. Този човек, той дарбата го нуди. Отбуден е да споделя имота си и физическите нужди. Между другото, това да ви дам една вметка в, за раздаването, за този, който има този дар, той винаги дава повече от нужния минимум. Дали, знаете, Винаги си имаш един минимум, а бе, ти имаш нужда от 20 лева, са е ти 20. Не, то човек ще ти даде 25. Разбираш? Той винаги дава повече от това, което е необходимо. Защо? Защото много искали. Това е вътре в него, това е дара му. Той, той е роден вътре това нещо, нали, духа, той е роден за това нещо да ти даде. Някой ще даде точно, някой ще даде 15, ще казе толкова има, Той ще ти даде повече, защото това стои в него. Това стои в него, това е дар, който не всеки го има в тялото Христово и в хората като цяло. Управляване или управление може да си запишете. Това е отговорност за другите. Тази дарба взима отговорност, поема отговорност за другите и взима решения в тяхна полза. Това е този дар да управлява. Нали, знаете, има, има хора, които просто им се отдава. Да управляват, да организират. Ето, примерно Емо на Симона. Нали. Сме разпознали, че има дар, който да организира събития, да организира хора. Нали да се случват пикници и така нататък. Нали? И той трябва да разширява този дар и Господ ще го употребява и в църковно общество, в служение. Но така се почва. Има си хора с дар. Аз, примерно, мога да не мога да управлявам 100 човека, да ги наредим, да кажем кой какво да прави, да направя примерно всичко. Нали? Не всеки има този дар. Управление. В света Понеже, понеже казахме, че а, дори в света Бог е дал още при рождението ти ти имаш, имаш определени неща, които стоят в тебе и човек ги култивира. Само, че хората в света ги управляват нали, в друга посока в света и един ден всичко рухва. Колкото и да си успешен и да, да благоуспяваш това нещо. Един ден дали компанията, дали бизнеса, дали кризата, дали нещо идва и всичко свършва. Но а, ако разпознаеш даден дар и ако го потребиш за царството на Бога, тогава вече е съвсем различно и царството расте и, както казахме, никой не може да го открадне. А това е управление. Ние виждаме, има хора с такъв талант да управляват фирми нали, или какво ли не, да работят с хора. Това е дар от Бога. Това не е, бе той се е научил с годините. Това стои в него и той го развива, някой го разпознава, някой учи, някой изкарва три вишета, разпознава нещо в себе си и после го разгръща и е успешен човек на земята. Просто, защото, защото има това нещо. Някой има талант да шофира, някой няма. Пак има книжка, по-слаб шофьор е. Нали? Някой има дар, дар слово. Някой разбира нещата, няма дар слово, не може да се изкаже го разберат другите. И така, това е дарбата, нали, говорихме за управление, да управляваш дали в света, дали в царството на Бога. Нали. Ето, другото, последното е милосърдие. Милосърдие. Може да запишете. Тази дарба е способност да се движиш И сърцата на другите. Тази дарба работи много силно, а Господ изпраща такива хора да утешават и тези, които примерно са съгрешили, хора, които са съкрушени, които са в грях, през такава дарба Господ говори, изцелява и поправлява съгрешилите хора. Така че некои ми ве милосърдие. Милостив човек. И точка. Обаче това е много дълбоко. Господ вижда такова сърце, такъв дарба в човек и го изпраща при съгрешили хора при хора, които се разкаиват, но им трябва покаяние и да се върнат обратно при Бога. Така че това е много важно. И сега отново ще ви ги, ги прочета в Римляни 12, 6-8. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Значи, ето, затова казвам, това пророчество е по-различно от да си пророк, който ще го разгледаме след малко. Това пророчество е по-различно от дарбата да пророкуваш в... след това в, в... в Святия Дух. Нали? Затова да. поред дадената ни благодата, кое пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако си видял, тоя дар стой в него. казват ти пророкувай съразмерно вярата. Не бъди пророк. Като си пророкувал нещо, аз съм пророк. Ако си разпознал дарбата, може просто да имаш дарба да пророкуваш, но да не си пророк. Това са различни неща. Да пророкува съразмерно вярата. Така че имаш ми усърди. Стой там, работи, бъди силен, заяквай, служи на хората. Както четохме в Петър, че това нещо е дадено е на всеки нещо, за да служи на хората. Той разработва и го, Господ ще ти даде, като си верен в това, ще ти даде и да управляваш, примерно, ще ти даде и да си прислужник, ще ти даде и да пророкуваш. Но всеки да стои според дара си. Ако е служен, нека постоянства в служенето, ето, в това прислужването. Постоянствай е тук. Силен си, имаш го, разпознал си го. Постоянствай е в него. И очаквай другото. И постоянство и в служенето. Ако някой получава, нека постоянства в получаването, ето някой има той е дар да учи другите. Постоянство и е прилежно в това нещо. Не нахалствай, не се бутай, нали, и за пасти, и за едни Постоянство и е в това ще дойде и друго, което Бог ти го даде и на неговото време. Ако е служене, да постоянстваме в служенето. Ако някой получава, нека постоянства в получаването. Ако увещава насърчението, да, да постоянства в увещаването. Който раздава, да раздава щедро. Е там ли, някой, който няма тоя дар, даде един път, даде два пъти, даде три пъти. него му мръсне и вика, добре, вече и сега с моите чубове ги обърнах. Той, който има този дар, не му пука. Той му, му идва пари днеска и той вижда нужди и отива и се. Защото това стои в него. И затова тук се казва, ето, който раздава, да раздава щедро, тук няма свръщване. Това е извира, това е твоя дар. Затова е хубаво всеки да намери дара си, за да се труди нали, сериозно в него. Който управлява да управлява се с усърдие и който показва милост да я показва доброволно. И това са тези седем мотивационни дарби, затова исках да знаеме, не са само дарбите на Святия Дух. Ето ви едни седем мотивационни дарби и утре като се молите, може да кажете, Отче, знам, че вече че тия дарби са от тебе, какво си ми дал? На ми, за да мога да действам съобразно с вярата, да го култивирам, да разраства то с мене и да служа на другите, както казва в Петър 4 глава, за да може да живея в Твоята благодат. Ами, ако сте го записали, да го Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> а ти ли? Проблемът да, да, да казвам кой как да бъде, коя която да се седи. Да, ето, виждаме и на нашите празници, има си хора за скара, има си yeah. хора за балоните, нали? Салфет. Всеки има нещото, нещото, в което е силен и го прави всички. Виждаме ли там как сме всички? На, на купона и за нула време всичко. Обшатрите, чадърите, накакнали безалкохолното. Един посреща, друг <правда> прави нещо друго. Така е в тялото Христово. Така е всичко съвкупно, като пчелички да работим и накрая има плод. Така, следващото нещо, като втора точка, може да си запишете. Дарби на служение. Ето, първо минахме дарбите, сега идват служенията. Служение или дарби на служение. И двете е правилно. Дарби на служение, сега ще го прочетеме. И можеш да напишеш и служение на Исус Христос. Сега ще видим втората личност, Сина Божия Исус Христос, какво ни дава на нас. Обаче маркираме, предава. Няма ли друг? Има някакви тука, които са по-зля от чак. За да ви докажа, че това е служение за Исус Христос и идва от Него. Ще започнем да четем в Ефесяни четвърта глава. От седми стиха. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Кой ни е дал? Исус. Така, това нещо идва от него. И отново Словото ни натъртва, че на всеки се даде благодат. И ще видиме, коя е, нали, тази благодат. На всеки се даде. Опитвам се да ви кажа всичко това през годините, в които аз съм се дърпал назад, години назад и съм се крил да не ме видат. И да не извада нещата, които Бог ми е дал. Да ви насърча, да ги извадите. Че е време да ги извадите, време е да излезеш отпред, да разпознаеш твоите неща, да ги хванеш, да манифестираш тях за Исус. Да служиш с тях, да, да докосваш сърца, защото самото ни посещение и тръгване не е кой знае от какъв ефект, ако не трупаш вътре и не валиш после на Идваш, пълниш се съзнание и излизаш. И вкъщи се скараш. Какво като имаш знание? Целта е служение. Целта е благодатта да те води в служение. В служение. Тая благодат не е да ти е приятно. Тя е да служиш с нея. Защото ако няма Божията благодат, на нашия ни писне да служим. Разбирате ли? По-човешки няма да искаме. Затова е тази благодат. За да служиш на другите. Не благодат да ми е приятничко, да си спинкам, да си свиркам, да, си, да ми е приятно. И като некои ме нервира, няма благодат. Божията благодат е да служиш. Да служиш. Да извадиш това, което е в тебе и да благословиш някой друг. Както ги видяхме тези неща. И това, което четем от седми стих. А на, всеки се даде благодат, а на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като се възкачи на високо, плени-плени, даде дарове на човеците. А това се възкачи какво друго значи, освен, че беше и по-напред слязал в местата по-долни от земята. Това всичко се говори за Исус. Влезе в по-долните зем... нали? умря, Словото говори, че влезе в местата на адовите места, проповядва Словото, взе плен, взе свети и казва се възкачи горе на небесата, за да изпълни всичко. И ето, 11 стих. И Той даде, т.е. Исус. Затова казвам, че това, са, а, това е служението на Исус. Служението така. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, а други пастири и учители. С цел. Всичко е с цел. Затова ви казвам след всяка една точка, Целта на това нещо е това и това. Всяко нещо има с цел. И ето ви сега това петкратно служение, за което чуваме в църквите. Петкратното служение. То е с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението. За съзиждането на Христовото тяло. Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и забличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по изманни хитрости, но действащи истинно, в любов да пораснем по всичко в Него, който е главата, Христос от когато цялото тяло, сглобявано и свързано, чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Амин. Амин. Тългичко беше, не знам колко е разбираемо, но ето, виждате ли, петкратното служение, то не е да има апостоли, пастири, пете вида служители. Не, то е за Изграждане на светиите, съзиждане на тялото Христово, за да може и петкратното служение, и с другите светии, всички в едно, да достигнем мярката на Христовата пълнота, Христовия ръст да достигнем. Това е цялата идея, това е целта. И сега това, което взимаме е пете служения, идващи от Исус Христос. Първо апостол. Да, апостол от гръцки. Апостол означава изпратен. Пратеник. Може да запишете, за да не пиша отново тези неща. Полага този дар. Какво прави? Полага основа. Основи или основи. Полага основи. Ефесяни 2:20. Давам ви препратки, в които да си четете за това нещо. Някой да му се намира химикал. Ето, гледай ни Полага основи. Гради църква. Ала, ли беше. Професияни 220. Да. Гради църква. Гради църква, да. Служението му е съпроводено с чудеса и знамения. И препратка второ Коринтияни 12.12. 12. Аз обаче искам да ви го прочита, защото е много силно. А, да. Да, да, това е за апостола, служението му е с чудеса и знамения. Да, къде е казвам. Второ Коринтияни 12.12. 12. Наистина, белезите на истински апостол бяха доказани между вас в пълно търпение, чрез. Знамения, чудеса и велики дела. И по това това е критерий, нали, че този човек е изпратен от Бога. Нали, апостол. Но не само това, защото някои наблягат на чудеса и знамения, обаче не виждаш в живота им да полагат основа, да градат църква, да изграждат хората в Христос. А наблягат на чудеса и знамения и казва, че е апостол. Трябва да има, нали, това са важни неща, които записвате, по какво да познавате това служение. Тук втория, втория дар от петкратното служение – Пророк, което означава, че носи предава послание, Божието послание. Пророк. Истина ви казвам тези неща, от години ги събирам, събираме ги, получавани сме, Бог ти е дал нещо и това е ценно като основа, което да го имате и наистина си го записвайте. Пророка предава Божието послание и може да си запишете след това. Предава Божието откровение. Носи откровение със себе си. От Господа. Откровение. Бог му дава откровение, той идва и го изявява на църква. Това е пророка. И като друго нещо, че предсказва идни събития. И това ще ви го прочета в Деяния на апостолите. Но това е само за този пророк тука. Защото след това дарбата да пророкуваше друго. Сега пророк предсказва бъдещи събития. Деяния на апостолите. <към> Вижте какво се казва в Деяния 11.27. И през тези дни слязоха пророци от Иерусалим в Антиохия. В Раната църква е имало пророци. На няколко места го пише, че е имало пророци. Един от които на име Агав стана и обяви чрез духа, че ще настане голям глад по цялата земя, какъвто и стана в дните на Клавди. Така че пророка носи такова послание а, за идващи събития. Има го и това нещо той да ти говори за бъдещето. Сказано. Да. да. Както и пророците в Стария Завет са имали нали, тази дарба, те са имали училища за пророци в Стария Завет и а, пророците от Стария Завет много често можеш да ги видиш да пророкуват за идното време. Ето ти Исаия 53 Исаия чрез Духа на Бога пророкува 500-800 години преди Христа. Какво ще стане с Божия Агнец? Това ага. беше 11, 28, нали? 27, Какво 11, 27 и 28 стих. Двата стих. Диан, ампостоли, 11, 27 28. Третата дарба от петкратното е Благовестител. Той носи благата вест или добри новини, това може да запишеме за него. Носи добрата новина Благовестителя може за него да запишете, че Той служи предимно на окаяни грешници и болни хора. Благовестителя, Господ ги изпраща, затова има тези евангелизации, събирания. Обикновенно Той наистина служи и докосва тези сърца, които са наистина грешници, имат нужда от Исус и болни хора. Защото през той, между другото, има помазание също за изцеление. Изцелението върви а, доста често с, а, евангел, в евангелизаторството. И чрез изцеление на неща Господ се потвърждава на хора и те повярват, те се покаиват. и евангелизаторът Да, Да, да. Делимо служи и на оканиван. Да, на, на грешници, грешници и на болни, болни хора. Да, и на болни хора. На и за това а, много силно това служение работи в болници, в затвори и така, вързани хора. Ето виждаме изпратени служители на Бога, какво се случва в Индия, в Африка и навсякъде, където хора имат нужда от Исус. Да чуят, да се покаят и да го приемат. Нещо много важно, което да ви кажа за него е, че той, този дар, този човек с този дар, трябва добре да познава Словото. Това е много важно. Този човек трябва да познава Словото. Тъй не можеш да имаш четири изречения, покай се Исус е Господ дали и те обича. Ти трябва да познаеш Словото, защото а, срещу тебе ще излязат демонични сили. Срещу тебе ще излязат така наречените богослови, фарисеи в кавички. Ще излезат дявола с тежката му артилерия, само и само да ти събори служението и това, което говориш. И ти трябва да го обориш, ти трябва да прокламираш истината, да я знаеш истината. Затова казваме от това място да си четеме библиите редовно. Това е много важно. Много е важно. Това не е просто само за нашето ограмотяване, Тое защото има дар в тебе и ти трябва да знаеш Словото и да, да излезеш. излезеш. Другото нещо е пастир. Тук много натискаме се яко нали, за, за пастир. пастири да сме. Го да казвам, нали, защото чувал съм и в църквите, ай да не съобщавам квартали, колко църкви има. Ден след ден никват, нали, пастири изникват църкви и се затварят църкви. Нали. За всяко едно нещо казвам, трябва да си воден от Бога, трябва да си помазан, трябва да го имаш, за да го правиш. Иначе от ден до пладне. Е, като сега отвараш аптека, затвараш, фалираш, отвараш, но стоп фалираш. Църквата не е това нещо. Служението не е това нещо. Днес ще евангелизирам, не ми се получи, утре съм Апостол ще правим основи. Това, което е в тебе, това прави. Така че пастира може да си запишем. Шефа. Шефа. Шефа. Да. Добре, че го той защитава църквата. Той пази. Той пази. Да, той пази, Зато пази, пази. Дастир къда... да, означава, това е от, гръко, от гръцки тази дума, иначе българското е овчар. Пастири, нали? Той я пази. Гуди, нали? Наглежда я. Гуди, пази я. Словото, какво казва за пастира? Живота си дава за овцете. Истинския пастир. Исус, истинския пастир. Живота си даде за, за нас. Днес пастирите живота си трябва да дават за овцете. Нали? Не да случва се и да умреш за овцете, но като цяло да жертваш, да си на линия, да си а, на разположение на Бога, да, да си при всяка една овчица. Всяка една овчица има нужда да я издоиш, да я пострижеш, да я нахраниш, да я отешиш, да я превържеш, да... има вълци навънка. Е. Така че пастира той пази защитава. От какво защитава? Той е пастир духовния. От лъжливи учения, от фалшиво учение, това може да си го запишете. От какво пази? Пази от, от лъжата. Кой е лъжеца? Дявола, който стреля, праща неговите си слуги. Затова се говори в словото за лъжи апостоли, за лъжи учители. Пастира от това пази стадото. Какво прави още пастира? Дава му храна. Храни го. Нали? Всяка неделя, всяка сряда или четвъртък пастира го храни. Добрият пастир, който дава живота си за овцете, за да нахрани в неделя овцете, той трябва да пребъдва, да прекара време, да жертва при своя пастир, за да има истинската храна, която да даде на овцете. И петото нещо е учител. Запазвате ли само това ли? И това е. Но... Това Деванил, ванил, не ти ли е достатъчно, да го гледаш целия му живот. Това е, пази, храни го, готов е да даде живота си, пастира, между другото, а не случайно, вижте какво се пише. За... и той даде едни, и той даде едни да бъдат апостоли, други пророци други благовестители и вижте за петайка, а други пастири и учители и между другото пастири и учител като че върват ръка за ръка и са в горе-долу едно помазание. Като цяло. Като цяло. Защото и пастира може да бъде учител и да учи. И учителя, ако добре познава словото, е истински дар от Бога, може да, да, да, да прелива, нали, да помага, да пастирува, да, да учи хората, да ги храни. Защото учителя, всъщност, аз ще кажем за него, какво прави? Ето запишете си, а, обучава, учителя, учи. Нещо много важно ще ви кажа. Той гради върху основата на апостолите и пророците. Учителя. Това може да го запишете. Ще го прочитаме. Учителя гради върху основата на пророка и апостола. това Да. да. да. <същи> така, слушайте сега. Първо Коринтяни 3 глава, 10 стих. <същи> Кор... не, да, запиши да. си го, ако искаш. Това не, потвърждава не, това. Първо Коринтияни 3, десет, което ще прочетеме, потвърждава това, което ви каза, че Учителя гради на основата на апостола и пророка. И вижте сега. Според дадената ми Божия благодат, па Павел го казва, като изкусен строител, аз положих основа. Ето и потвърждение, че апостола полага основа. Павел говори за себе си. Като строител, строител на църква и полага основа. Той полага основа, като изкусен строител, а друг градина на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. А друг гради на нея. Кой гради? И учителя. Учителя, чрез неговия дар, неговото служение. Значи апостола е изпратен. Чува от Бога изпратен е придадено общество. Вижте, Павел, какво казва? Святия Дух ме изпрати в Азия. Той ми даде сън да отида в Македония. Изпратен. Святия Дух ми забрани да отида тук и ми каза да отида тук. Защо? За да положи основа и да изгради църква. Обаче след това той казва, идва друг и започва да гради върху неговата основа. И вижте това казва, но всеки да внимава как гради. Защо? Мисля, че в Яков се казва, че не на всеки му е дадено да, да получава. Не на всеки му е дадено да, да бъде учител. Нали? На едно място, не си спомня, мисля, че в беше, се казваше, не всички да искат. Да, станат... да, да, бъ... да не всички искайте да бъдете учители. Нещо такова имаше. Защо? Вижте тук той го казва. Да внимаваш как градиш, защото това е много, много... деликатно нещо, много внимателно нещо. Иван говори миналия път за основата, колко е важно, но като влезеш в къщата, не се сещаш за нея. Но, каквото и да обзаведеш, ако основата е слабичка, идва време, целата ти инвестиция, затова учителя, това, което ви прочетох, той гради на апостолите и на пророците на тяхната основа. И запишете си целта на, на учителството. Целта на този дар. Целта, е утвърждаване на светиите в вярата. Утвърждаването. Целта на този дар учител е утвърждаване на вярващите в вярата на светиите в вярата. Забръщваме го, Това е служението, Исус Христово. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък боговестители, а други пастири и учители. По-надолу казва с цел да се усъвършенстват светиите. Сега ще ви нарисувам нещо. Няма да ми се смеете. Нямам този дар, да съм художник, но важно е да го схванеме. Вие трябва да си го нарисувате също при вас, да си го имате. Така че фото видите, нарисувайте го. По на чутиите, да Само фото Не, не, не, да, нищо. Ръка? това е една ръка. Не, не, е, дър, нищо. <кълзвър> Вещу, тук, е. Ръка? Ръка, да не, не, не, не, не, Нищо важно, е не, това не, е не, това? не, това се не, не, не, не, не, не, не, не, 4, 11. 5. Дарби. В кратното служение. Това е палеца, али? това е малкия пръст. Апостола. Управлява. Палеца, апостол, управлява и е силен. Между другото, с него можете да пипнете всички пръсти. Не с всеки пръст му пипнеш, нали, другия пръст, така лесничко. Но управлява и е силен. Знаеш с палеца, като стиснеш, ти искаш и или Палеца е силен пръст. Апостол. <към> Това е показалеца, пророка, упътва. и на, на пътства. Средния пръс е благовестителя. Този дар на, на добрата новина. Благовестителя. Този човек обединява и балансира. Вижте, между другото, той е в средата. И той обединява другите два от ляво и другите два отдясно И е балансир. Той е по средата. Много важно служение. Обединява другите дарове. Всички да бъдат като едно. Обединява Да, балансира. Безимения е пастир. Безимени? Да. Е. Пастир. Нашия пастир е симе, нали? Безимения. Безимения пръст е службата пастир овчар. Той пази. Да ви кажа честно, а казват, че това е най-чувствителният пръст. Безимения. Днеска размишлявам върху тези неща и знаете ли, сетих се, че дори когато ти взимат кръв, ти взимат от толкова пръст. Не. не знам защо. Тук беззима. Да. На мен от тук са взимали да. винаги когато ти взимат от пръстите. Да, да, да. Беззимения възима, възима. пръст ти взимат, сигурно не е случайно, сигурно има някаква роля и в медицината, но казва, че това е най чувствителният пръст. нали и пастира трябва да бъде чувствителен? Да пази. Ето ти го. Ето ти Друго потвърждение. Така. И малкият пръв учител. Е. Сега може да си запишете задомашно. Вие миналия път четохте ли Сайя 58 за поста Да, цялата глава? Го... Добре, сега за домашно 1 Коринтиян и 12 глава цялата плюс 14 цялата. 12 и 14. Ако искате, подкарайте и 13 за любовта. Остава просто 12 и 14 са за дарбите. Първо кои са и 14 ти говори как действат. Това ми е за домашно. 12 и 14. Това, това се <сък> за вас вече. Аз ви препоръчвам, четете го с молитва и четете внимателно. И за на Исус, На Исус изус... изус... задълже, защото тестовете. И учителя. Учителя подкрепя другите служения, може да запишете. Подкрепя, подкрепя ги, да. Открепя другите служения. И като се замислите, без никой един пръст не може. Без никой един няма да има Божията пълнота в църквата. <към> Както, нали, за съжаление на някой, примерно, когато изгуби пръста си, кой продължава да живее, възстановява се по някакъв начин и ръката му функционира, но не е същото. Няма я тази пълнота, няма я тази сила, тази подкрепа и това единство. Така е в духа. Ето, Бог е определил тези дарби на служение. Това са на служение. Дарби на служение. Сега ще минем на дарби на проявление на святия дух. Това, което се проявява. Първо бяха вау, времето как лети. <звържи> интепрационните... <звържи> Ето, в църквата това, което е ядрото и функционира, но, но знаете, че всеки е важен. Може да не си в тези пет неща, но ти със сигурност ще бъдеш, ще имаш дарове от това, което сега ще разглеждаме. Дарби ще от дарбите на свете. но сме с времето на Да, сега дарби на появление на святия дух. Това искам да ви кажа. Ние може да имаме някои от мотивационните дарби, които Отец дава. Ние може да... Първите седем, които ги взехме, може да, да имаме нещо. Може да, да сме в някое от петкратното служение, сега в момента. Може да си пророк, може да си апостол, но ако няма действието на Святия Дух, това, което сега ще вземем, ако няма тези проявления, не е същото. Живота е по-сух, служението е по-сухо и няма тази пълнота. Ако няма проявлението, затова Бог иска всичко да, да работи като един механизъм. Часовников или двигател на кола, смазана работа машина, да работи перфектно. И сега четеме, първо Коринтияни 12 глава, ще го прочета за тези проявления, дарби и проявления. При това, братия, желая да разбирате и за духовните дарви. Това е много важно. Той ни го казва още в начало. Бог желая ние да разбираме, не да сме в неведение. Защото онзи, който е в неведение, в незнание, той е слаб в духа. Той е слаб в Бога, който не разбира. Чул, че има дарви, обаче не е навътре. Не ги е допуснал да се движат и той не се движи. Той е слаб, човек. И затова той тук казва искам да имате разбиране. Вие знаете, че когато бяхте езичници, се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия дух. Дарбите са различни, но духът е същия. Службите са различни, но Господ е същия. Различни са и действията, но Бог е същия който върши всичко във всички човеци. И сега слушайте. А на всеки се дава, както при Петър, а на всеки се дава, и тук го казвам, а на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Ето го. Проявяването на духа. На всеки е дадено. Ако не го проявяваш, ти запушваш ръката на святия дух. Не даваш да говори, да действа да съживява, да освобождава и да прославя Исус. Защото на един ето това, което ще говорим сега. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори съзнание, чрез същия дух. На друг вяра, чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез единия дух. На друг да върши велики дела, а на друг да пророкува на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. Отново, даването е както на святия дух, но е за всеки. На трети път или пети път го прочитаме, че това е за всеки. е за тебе и мене. Не бягай от това нещо, го взимай и живей и ходи с тези дарове и проявления. На всеки се дава, ние не си ги избираме. Святия Дух ги дава както на Него му е угодно, но на всеки е дал. На всеки. И сега. Първо искам да запишеме нещо. За да, разби... За да живеят тези дарове в нас. Мощно. Трябва да се случат, да има четири неща в нас. Първо, разбиране. Както го прочетохме в Първо 12. 12.1. Второ, да не го пренебрегваме. Thank you. Сега, за да не ги четеме, да губиме време, вие си ги вижте после, но четохме го това. А, а желая, братя, да имате разбиране за духовните дарби. За да работи духа на Бога в нас мощно, ние трябва да имаме четирите, четири неща. Разбиране за даровете. Кои са и как действат те. Разбиране. След това, да не ги пренебрегваме. Павел говори на Тимотей. Да не пренебрегва дарбата, която му е дадена чрез полагането на неговите ръце. Павел се е молил за Тимотей. Той го е родил. Павел казва, родихте в Христа. Друг, да не пренебрегваме. Другото нещо е да купнеем. Също казва 12 глава. Да купнеем за духовните дарби. И четвъртото нещо разпалвай ги. Отново на Тимотей казва, разпалвай онова, което ти беше дадено чрез нашите молитви и полагането на нашите ръце. Това са четири неща, които трябва да сме концентрирани и да не излизаме от тях, за да разбираме как действат дарбите. Дайте ми знак да ги изтрия, колата. И сега започваме за тези девет дарби на Святия Дух. Те първа започваме, приятели, не знам. Заемете си време, пийте водичка. Това е. Нема излизане, не пускай никой. <сък> <сък> Благодаря ви. <сък> Знам, че сигурно ви е бил дълъг деня, но казах ви, това е тема, която не можеш просто да, да прескочиш а, леко. И пак даваме неща, които са не толкова... Това са девет дарби на Святия Дух. Чета ги. Ка, аз, ги, пишем, а, аз ги четох. Не, аз ги четох всъщност. Да, да, да. Пак ги чета, за да сме в такова със слово. Да. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори знание, че същия дух на друг вяра, а пък на друг изцелителни дарби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 и ще покажа как действат, в каква група са и така нататък. И ще кажем по нещо за всяко едно от тях. И записаме нещо към тях. Това е в групата на откровенията. Слово на мъдрост, слово на знание и разпознаване на духовете. Тези три върват в групата на нещо, което ти на откровенията. Откриваш нещо на откровенията и сега си записвайте за слово на мъдрост. Това е дарба, която действа когато е необходимо. Свръхестествена дарба, която действа, когато е необходимо. Вижда събития в бъдеще. Слово на мъдрост, когато някой ти говори, той е много често би могъл да, да ти говори за бъдеще. Вижда нещо за в бъдеще. Нещо като пророците. Слово на мъдрост а, вижда неща в бъдеще. Както давам ви един пример, Господ Исус Христос избра 12 ученици, но Той ги видя като 12 апостоли. Разбирате ли, Той повика ени обикновени хора и ги направи последователи Негови ученици, но Той ги видя чрез Слово на мъдрост, като 12 апостоли, които ще съграждат църквата Слово на знание. Токи ти открива, вече съществуващ факт. Да. Този дар ти открива, или някой като ти говори чрез слово на знание, той ти говори нещо съществуващо, което ти не знаеш. Разбирате ли? Идвам само в дома на Делчо, Бог ме предизвиква и му говоря слово на знание а, нали, за неща, които и, и той не знае. Или пък той се чуди, аз откъде знам. Например. Слово на знание. Съществуваш факт, който не е възможно да го знаеш. Разбираш ли? Този дар ти открива факт, който не е възможно по принцип да го знаеш. От Симона може да има тайни. Не е възможно аз или някой друг да знае нещо за нея. Обаче, Господ те праща за Слово на знание и тази дарба и говори. Говори, тя се чуди откъде знаеш. Това е дар на Така И един пример. Самарянката, Исус и Самарянката. Исус в Йоан 4 глава, среща Самарянката, то пример е хубаво да си го запишете. И Той казва: Имаш предима мъже, и никой не ти е мъж, никой и то сега не който, който, който си с него и Той не, не, е. не ти е мъж. И тя вика, а вас май верно си пророк, и ето Исус, дойде тогава при нея със слово на знание, за факт, който не е възможно някой да го знае че този дар работи днеска в църквата. Иоанн, четвърта глава, Исус и Самарянката. Също така друг пример, Анания и Сапфира, когато продадоха нивата, задържаха парите и нали, Петър знаеше, не знаеше. Петър казва, за толкова ли, за толкова ли продадохте? Защо излагахте Бога? И те паднаха мъртви. Така че имаше слово на знание. Факт, който е реален. Не е възможно ти да го знаеш, но чрез духа на Бога той се открива, ти и отиваш, разобличаваш или служиш на хора. чрез дадено нещо. Това не е винаги за разобличение. Можеш да отидеш да го насърчиш, да му послужиш чрез нещо, което той не знае, ти вече знаеш за него. Да. Трето. Раз, така, чакай са другата система. Другата а за разпознаване ще е много тъс повето. О, извиня, не го. Нищо, нищо. Към да. хора е много... Към се преди тези. Разпознаване на духовете. Може да запишете. Че това е дарба, която предимно разпознава човешкия дух. Който е срещу теб. Да, да, дарба която разпознава човешкият дух, който е срещу тебе. Примерно характер, мисли, думи. Дали човека е истински, дали човекът е лъже, дали човека има истински мотиви. Този дар, разпознаване на духовете, предимно работи в тази област. И като втора подточка, също така служи за изгонване на демони. Разпознаване на духовете но повечето си мислиме, че той работи за изгонване на демони. Но предимно искам да ви кажа ти разпознаваш човешкия дух, който е срещу теб. Лъжлив ли е, фалшив ли е, истински ли е, Какъв е му, от сърцето ти ли говори. Това е тази дарба, разпознаване на духовете. Тя е много важна. А също така можеш да използваш и за гонене на демони. Разпознаване на духовете. Това е към откровенията, слово на мъдрост, знание и разпознаване на духовете. Трите ги взехме. шест. Това е другата подточка, сила. Тези три дарове работят чрез тази точка. Сила, вяра, изцеления, вършене на чудеса. Сега може за вяра да запишете. Доверие в невъзможното. За вяра в невъзможното. И една вметка. Това не е вярата за спасение. Това е дар вяра. Това не е вярата, чрез която повярвахме в Исус и се спасихме. Нали? Да не я бъркаме. На други места Бог говори, че ни дава мярка вяра. Дава ни мярка вяра за спасение. Това е дар вяра. И сега тук ви давам пример. Ако си спомняте една история, няма да я търся. Бащата с болното дете среща Исус и му казва Ела го изцели. И той тръгва и тоя човек казва на Исус. А, вярвам Господи, Исус, го пита. Вярваш ли, че мога? Той казва, вярвам Господи, помогни на моето неверие. Сега този човек вярва, най-вероятно е вярвал в Бога, разпознавал е Исус, що му отива и му казва, моля Те, ела, да го изцелиш. Но казва, помогни на моето неверие. Казва, дай ми тази мярка вяра да вярвам в невъзможното, да вярвам в изцелението на детето ми, защото го виждам умира. Точно това е пример. Пример, дарбата вяра, не всеки има тази мярка вяра да вярва в невъзможното. Нали, да положи ръце на ковчега, на мъртвеца, защото Словото казва, на мъртви ще полагате ръце и те ще възкръсват. Не всеки има тази мярка вяра, този дар да върши това нещо. А това е дар вяра, така за изцеления. И вижте, много интересно е, в Словото го пише изцеления. Той е в множествено число. Дарби на изцеления. Защо? Защо? Защо? Защото, едно. защото има много болести. Защото има много болести. И знаете ли, за всяка болест има изцеление Има дарба И между другото, чул съм тези 39 удара на Господ Исус, към шиците, които той понесе върху себе си. Съм чувал през годините, че това е групата болести. Като цяло. 39 огромни болести, през които има и разклонения вече. Други по-малки болести. Но това е 39 основни болести, които поразяват хората. Защо е 39 удара? Така че дарби и изцеления е защото има много болести. Да казвам го да не се чудиме, що е в множествено число. Може да запишете. Способност в определен момент. Това е към не, това е към изцелението. Е, Пет, петата изцеление. Способност в определен момент, чрез дума или полагане на ръце. Така не, се случва в определен Изцелението. Да, тази дарба има способности в даден момент, когато има нужда да се освободи, чрез дума, чрез молитва, чрез изповядване или полагане на ръце, тя работи. Това е за изцелението. Така, сега, вършене на чудеса или велики дела на друго място ще го срещнем. Само ще ви дам пример, без да задълбавам. Моисей съжезала. Какво направи? Колко язви, колко чудеса, колко неща Моисей съжезала. Това е вършене на чудеса. И Бог преди това му каза. С този жезъл отиди. И нали? ще направи нали, различни неща. С тоя жезел раздели морето. Това е дарбата вършене на чудеса. Различни неща. Примем Исус ходеше по водата. Това е дар. Велико дело. Това не е естествено нещо, това не е просто имаш сигурност и то стои в тебе. Това е велико дело, дар на чудеса. Дар на чудеса да напишеме към мен. Дарбата вършене на чудеса или велики дела, едно от двете. Примерно Петър. За Петър се казва, че докато ходи, оцянката му се изцеляват хора. От сянката Петър. Това е уникален пример. Представяте ли си? Ето го. Петър е апостол. Той бил е бил и евангелизатор. Той е проповядвал много добре. Ето, вижте какво е, какво е имал. И Пример. Идара велики. Той е гонил демони. Той е имал тая вяра. Или, апостолите наистина са... не може също. Господ иска това нещо да прелива в нас. Прикосем се в Стария Завет за Самсон. Той убил, убил лъв с голи ръце. Това не е възможно. Това е дело на Божия дарба. А Божия дарба. Давид също споменава, че е убивал лъв и мечка. Това са неща, които не се случват всеки ден, но ги има. И има вършене на чудеса. Има го този дан. Ми... Е, това е което ви дал примерите, примерите. Това работи в това нещо в сила. То се вижда. Нали? То работи в сила. Другото е в откровения. Пророците и така нататък. Болу на мъдрост, на знание. сега другата третина Това е категорията вдъхновение. Да говориш, да кажеш нещо. Вдъхнато от Бога. Това е в тази категория. Да говориш, вижте, пророкуване. Другото е сила, другото е откровение. Тук е говорене, вдъхновение. Сега ще кажем по нещо за тези неща. За пророкуването, ето запишете си срещу пророкуване, за пророкуването, че това е способност да говори Слово от Бога Към Христовото тяло. И целта е. Целта е назидание, увещание и отеха. Пълвото на много места говори това нещо. Целта е на пророкуването е назидание. Това е разобличение, увещание, това е изграждане и отеха. Да, да кажа нещо, това е по-различно от. Какво ти Назидание, обещание и отеха. Това пророкуване в проявленията на Святия Дух, то е дарба, то е по-различно от предишното в Исус Христос, което взехме в петкратното служение, където е пророка. Там пророка можеше да говори за бъдещето. Тук най-вече това не е пророк. Тук сега просто идва дара и минава през Зоя и тя пророкува нещо за църквата, за тялото Христово, за нашето служение, за назидание и изграждане отеха, от за насърчение, за изграждане на тялото. Предимно, тук дарбата пророкуване не вижда в бъдеще, не говори за в бъдеще. Това е пророка. Самия пророк го прави. Там при апостол, пророк и Благовестител. Пророка. А тук дарбата пророкува на общността, Нададената общност за тези най-вече три неща. Да се изгради църквата. Той чува от Бога, говори на църквата за назидание, за изграждане и за благословение. Това е пророк. Тогаванието да, да, мога да добавя това и велик за вярващия човек. Да, аз това казвам 12-та глава на Коринтия, ни да видите езиците сега да че говорим и пророкуването. Кое е за невярващите? Кое е за вярващите? Как да ги ползваме? С какъв ред? Кое е съблазан, ако влезе някой от света? Кое е за благословение за човека, който разбира тук? Това 12 глава и 14 са много важни бавно с молитва. Да ги четете. Сега, така е, да, пек. Говорене на езици. Може да запишете заговоренето на езици. Това е способност от Бога да говориш езици. Способност от Бога, които не знаеш. Сега за да не пише, може да запишете отдолу като подточка. Разни езици. Първо коринтяни 1210. Първо 12.10. Разни езици. Това са езици, които изграждат тебе. Казва се там, говориш тайни на Бога. И не знаеш какво говориш, но изграждаш себе си и хвалиш Бога и говориш тайни на Бога. Така, има други езици. От разни напишете други езици. Деяния на апостолите. Втора глава. От 4 до 11. Защото хората се бърка. Втора глава, 4, 11, от 4 до -11, 11 стих. В този случай хората бликат, говорят на, на езици, други езици и около тях хората ги чуват. А, тя говорят на нашите езици. Пише там Мидяни, Партияни, Аламити, хора от други нации са се събрали в Ерусалим и нашите боги изпълва със Святия Дух и почват да говорят на тези езици и тия казват, виждай, тия говорят и слават Бога на нашия език. С други думи. А, вярващите не са знаели този език. Приво, Бог сам е изпълва мене на бразилски. Има бразилец тук. Аз не знам бразилски. почвам да говоря да слава Бога, духа ми изпълва с този дар. Славим Бога на бразилски. И бразилецът вика, чакай ме ти от модерното бразилски говориш. <сък> кога, кога му мълчи? Какво става? Ето, разбирате ли? Има други езици, има разни езици. Има езици, които ти говориш като тайна в Бога и ти не знаеш какво говориш и другите не знаят. Бог знае. Но има езици, които Бог ти изпълва, ти не знаеш какво говориш, но другите знаят. Пион не знаеш английски, Зоя не знае, но почва да говори на английски и хвали Бога на английски. Тя не го знае като език. Бог и дава изречения, сега. Това е дар. И ви давам неща в Словото. Да го проверите. И третото. Разни езици казахме, други езици и сега чужди езици. Чужди езици. Деяния на апостолите. 10.46. Това е дума на Корнили където Бог праща Петър, спасява този дом и още преди да се кръстят във вода, те вече говорят и Петър изумен, те вече говорят, прочетете си го този, този стих. Деяния на апостолите 10.46. Това е нали за говоренето, да минем по-бързо. Сега тълкуване на езици. Тълкуването. Дарбата работи, когато има говорене на езици. Не може просто да тълкуваш без да има дарба някой да говори. Дарбата, тълкуване на език работи, когато има говорене на езици. И то е близко до умънно, да го кажем, да го имаме черно на бяло. И да знаете да разпознавате при събранието, не се говори на език, има си хваление, има и някой излиза и почва да ти тълкува. Няма говорене на езици, той тълкува. То това можеш да, нали, да го хванеш, да разпознаеш и така нататък. А само ако говори, само си говори на небесен език и след това да тълкува става. Има го, Там. Му даде, да. Може му да е тълкувание. може. Моля. Колко беше до това какъв пример, че се моли в една църква и жената зад него разбирала какво, да, какво е. да тълкуването на езици работи когато има говорене на езици сега може това е важно да го запишете, то не е дословен превод това при някой говори на език да не мислиш, че то, който тълкува това е дословен превод дума по дума Али не е това нещо той е вдъхновено тълкувание от Духа на Бога. Аз мисля, не е точно, да... И да, са някой говори на езики. то който тълкува, не ти говори мотамо, дума по дума. Целта е да схванеш посланието. <сък> той е вдъхновение от Бога, вдъхновен превод от Святия Дух. Бог ти дава тълкувание, посланието ти дава да го разбереш, а не буквално какво говори Той. Нали? Дума по дума. Не е също, като да дойде. Бъде... Да, и... не е да превеждаш тук на микрофона дословно, за да го разберете. Тук е различно. Важно е посланието. Излиза тълкуване на езици, посланието поговори говори духът към църквата. Така, и целта на тълкуването на езиците. Целта е отново назидание, изграждане и отеха. От Това си. Може ли го Целта на дарбата тълкуване на езици и на зидания, изграждане и отеха. И сега нещо много важно, което ще ви запиша. Запишете си Двете важни връзки за да действат тези дарби. Двете важни неща за да действат всички тия дарби, които сега казахме. Две важни неща, които трябва да знаеме. Трябва да има единство и любов. И ето ви, тук, първо Коринтияни, 12 глава. Цялата глава говори за единство, нали? че едната, да, едната част служи на другата, че другата е важна и всичко е за обща полза. Трябва да има единство и любов. Знаем 13 глава отново на Коринтияни за любовта. Ако има тези две неща, това е критерия да работят всички тези дарби, в пълнотата на Бога. И знаете ли, когато ги има тези неща, тогава се случва тази 14 -та глава на Коринтияните, която ви казах. Там ги виждаш в изпълнение. Там виждаш пророците, там виждаш говоренето, тълкуването. 12-та само ти описва нещата. И че всяка част е важна. Но когато има единство и любов и ти разпознаеш и запазиш това нещо в общността, тогава ще видиш 14 глава на Коринтияни в изпълнение на всеки един дар, на всеки един талант. Но това става... става ли малко за мащабната църква? Самата... Не, това, това по-скоро е. по по за локалната църква, за обществото от тук, ага. но не, че не може да стане през духа на Бога от тук за брати и сестри в Чикаго които се обичаме и сме в единство и Бог да те изпълва с дарове, молитви или езици за тях. Нали, но мисля, че доста тясно свързано е за а, това общество, локалното, църквите, примерно. Така, сега запишете си този въпрос. Всеки вярващ ли всеки вярващ има девете дарви? Ей, може би ви интересува това нещо. И във, във Всеки вярващ ли и има тия девет дарба. Какво ще кажете вие? Не. Има ги. Десет И девет е, само осем набори. Да, ще ви кажа, че Господ наистина а, в Словото ни показва, че наистина ние сме несъвършени. Несъвършени сме и в, а, като цяло, като цяло, Бог така работи, че да разпределя. Да разпределя. Но това, което казва и Калчо, ако няма в дадения момент такъв сър... такова сърце, такъв човек, който да е готов, да се изпълни, да употреби в този момент това обстоятелство, може да мине през... с девете дарви през някой, за да докосне да изцели и да се прослави. Възможно е, но според мен, моето мнение, това по-скоро е изключение. Да, защо? Защо го казвам? Защото, представете си, аз всеки път ги имам девете дарби. Ми Вие не сте ми нужни. Аз не съм зависим от вас. Аз мога всичко, правя всичко, гледай. Имам една тетрадка у мене всичко. Имам Бога в мене. За какво ми е тялото Христово? Затова казвам, че по-скоро, четейки 12 глава на Коринтиян и 14, Виждам, че ние сме толкова тесно свързани, преплетени, толкова сме зависими един от друг, че по-скоро Бог ги разпредели. Той казва на всеки както на него му угодно. И ако му е угодно, че излее девете дарби сега, за да си извърши работата, но може би няма да ги остави, за да не се възгорде човека и да не липне. Така мисля. Та, това е с това горе-долу, само ви дава нещо, дали може и девете да, да минават и по-скоро изключение. Може. По-скоро ще ги разпределя, за да функционират пете пръста, за да функционира цялото тяло, всичките служения и така нататък. Да, за да се за общо по точно така. Ти беше дал един път това да, за, за святия доклонческа поговорит на точно за тия неща. Каза, че, ако имаш святелих няма как да нямаш всичко това, което имаш святелих, Да. Да. Ще имаме силно за святел. Така и сега четири неща, последни много кратички. Как можем да получим дарите? Как можем да как можем да ги получим? <рес> и всичко това изказано. Брат <рес> без, ти можеш да се изправиш и да ме питаш. Добре, човече, как мога да имам всичко това? И първа точка аз ти отговарям. Като приемеш дарителя, като имаш дарителя. Ония, който ги дава. Разбираш ли? Аз ще ги запиша точките и ще ги видиме. ето ги тези четири неща, как може да ги имаме? На първо място, като имаме дарителя, като сме приятели с оня, който ги притежава. Святия Божи дух. Оня, който ги разпределя на всеки, както на него му угодно. Първото нещо. Защото, вижте, ако тръгнеме, знаете какво става с молитви и полагане на ръце. Нали? В името на Исус и ще стане. И ако тръгнеме от тук, ще се разочароваме. Защото ти можеш да викаш, свидетели сме на Словото, дето казва нали, синовете на един Скева, които викаха в името на Исуса, в името на Бога, който Павел изповядва, но не се получаваше. Така че има и дарителя, бъди приятел, имай общение с Него. Бъди партньор с Него, с Святия Дух. След това, познавайки Него, Той ще заведе на стъпало, на което а... второто нещо е, да бъде Неговата воля. Нали? Казва се както на Негово угодно, така ги дава. Второто нещо, как да ги получиш, както Той ти ги даде. Третото е да купнеш, казва се в Коринтяните: купнейте за духовните дарви. Да купнееме за това нещо. И четвъртата точка, и това го има, и има голяма сила. Когато си изпълнил другите три, с вяра можеш спокойно да полагаш ръце, да се молиш и чрез пророчество, чрез помазание, чрез предаване на дарби се получават тия неща. Така че това е накрая, скъпи приятели, малко го избихме, много време, два часа. Извинявам се, но... Беше важно, исках да, това, което съм отбрал да го земена. Ще помоля брат Калчо да дойде, за да завършим с молитвата и да се помолиш. Не си празна тук. Благодаря на Бога за всички вас. Небесни татко, заставаме пред Тебе точно сега, Господи. Наистина, Господи, пред Тебе, пред Твоя трон, пред Твоята любов и благодат. И ти благодарим за това прекрасно, русално и специално време с Тебе, в това че ти можеш да ни говориш. Ние можем да чуваме и не само да чуваме, но да разбираме и не само да разбираме, но да практикуваме и да живееме, Господи, това, което слушаме тук на това място. Благодариме ти, Татко, за, за това че ти ни даваш откровения, ти ни даваш разбиране, ти ни даваш мъдрост, ти ни насърчаваш, ти ни изграждаш и ни помагаш, Господи, да достигнем до Тебе, Боже мой, до, до това да Те опознаеме, Господи, защото Твоята воля не е просто да знаеме да Те опознаеме, Боже. Затова Ти благодаря за всеки един тук на това място, което дошъл, Господи. Наистина е дошъл, Господи, с очакване, с вяра и ние, ги бог... ние... аз богославам всеки един от тях, Боже мой, който се е пожертва, който даде времето си, Боже мой. Аз знам, че всеки от нас работи, Боже мой, но Ти го видя това нещо. Ти видя вярата, Ти видя любовта, Ти видя жертвата ти видя всичко това, Боже мой, за това Ти благодариме, благодарим, Господи, че Ти ни чуваш и че Ти отговаряш. Татко, благодарим Ти за Твоето слово, за Твоето помазано слово. Благодаря Ти, че днес лично на мен говори. Благодаря Ти, че днес проговори, Проговори, Господи. Благодаря Ти, че днес чук гласа Ти. Благодаря Ти, Господи, че наистина разбрахме и осъзнахме, Господи, височината и дълбочината, ширината, Боже мой, в това, което ни говориш и ни казваш, Боже мой, ние ти издигаме и те благославяме. Господи, благославяме брат Дани, татко мой за това, че той се подготви, за това, че намира време да седне, да изучава, да препъдва и това е инвестиция. Това е време, в което, Господи, той се подготвя, за да може народът и да чуе твоя глас. И ние благославяме Него, семейството му, животът му. Ние го Благославаме все така, да ходи от вяра към вяра, от слава в слава, от сила в сила. Нека Твоето помазание да се увеличава, нека Твоята мъдрост да се увеличава. Благодариме Ти за, о, за този тар, който имаме тук на това място. И това е очитоското помазание, в което аз днес го видях много по-силно от вчера, Боже. И аз Ти отдавам хваление и поклонение, Татко Мой. Че ти ни даваш да разбираме и да разпознаваме дарбите, Боже мой. Затова те молиме да действаме според дарбите, да ги разпознаваме, да живееме, да действаме и да работиме според дарбите и таланти, които си ни дал. И да бъдем полезни за небето, да бъдем полезни за Царството ти, Боже мой. Нека, Господи татко мой, да бъдем съдът, през който ти да вършиш своята воля, Боже. В името на Исус ти благодариме благодарим за всеки дар. За пастор Иван. За всеки един служител, и не само за всеки един служител, но на тези, които ще станат служители, Господи, тези, които ще ги изпълниш, Боже мой, тези, о, които наистина ще ги издигнат, ще се прославяш с тях. В името на Исус Христос, о, приемаме Твоето Слово, приемаме Твоите Думи, защото те са Дух и Живот. В името на Исус Ти се покланяме, и Те хвалиме, и Те величаваме. И Ти казваме благодариме Ти. За това велико взаимоотношение тук на това място с теб. Това не е просто учение, това е взаимоотношение. Това е взаимоотношение с тебе, татко. В името ни Исуса се молиме. Амин. Амин.